Generelt synes jeg folk bruker alt for lite farger i OneNote. Det blir allt for vitt, sterilt, sånn som det er. I denne så skal jeg vise hvordan man setter inn en tabell, og hvordan man farver opp hverdagen litt rann. I så skal jeg vise hvordan man lager en timeplan. Så da går jeg ut, og så velger jeg sett in og så velger jeg tabell, og så drar jeg ut antall kolonner og antal rader, og jeg vil ha sånn, tror jeg, på denne måten. Da skriver jeg in mandag, tirsdag, onsdag og fagene nedover här. Och nå skal vi sette på fargene. La oss si at vi skal ha en farge på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Da merker jeg disse cellene, eller eh, boksene. Så markat på toppen her så har vi fått tabellverktøy og oppsett. Og der har vi et valg som heter skyggelegging. Så hvis jeg trykker på pil ned under skyggelegging, så får jeg velge masse forskjellige farger. Jeg synes vi skal ha noen ganske lyse farger i detta eksempelet. Lysgrønn kan jeg for exempel sette på toppen. Så er jeg personlig veldig glad i sånn, at man tar andre linje i forskjellige farger, slik at det blir lett å følge for øyet. kanske speciellt for dyslektikere som sliter med å bytte linje. Da går jeg på skyggelegging, og så velger jeg her en lyseblå, og den velger jeg på annenhver slik at det blir greit å se vad som er de forskjellige linjene. Hvis jeg nå skriver in ett langt ord, så ser dere at cellene utvider seg i forhold til det lange ordet som vi lager. Vi har også muligheten til å gå, nå går jeg mellom mandag og torsdag, så kan vi dra alle sammen større på denne måten hvis vi måtte ønske eller ha ett behov for det. Og som du ser tekstboksen den utvider seg eh, fortløpende. Og hvis den går på slutten av siden så kan vi utvide også selve tekstboksen. Og nå er det bare for oss som lærere å skrive in det faglige innholdet. Man kan bare skrive her, og så utvider selveområdet seg etterfor vad du trenger. Vit også at du selvfølgelig kan gå inn og gå og gjøre om skriftsstørrelsen hvis du ønsker mer tekst innenfor en selve.